Привіт, друзі! Сьогодні 12 травня. Ось таку вам кольорову гаму хочу показати. Ось таке дерево. Дерево непогане. Потім напишу, як воно називається, тому що забув. Просто забув. Така весна дивовижна. Сонце сховалося за хмари, але думаю, кольори ми ще відрізняємо. І слава Богу! Ось таке непогане дерево. Воно красиве. Це не японська сакура. Це якесь інше декоративне дерево. Але рожеві квіточки чудові та красиві. Воно десь 2-3 метри за зав... височинь. І Досить нормально дивиться, але воно змінюється, спочатку весною квіти, потім е, улітку листя, зелені та незвичні, вони як, як дивовижні такі. Отож отаке дерево, е, багато його можна бачити в ботанічних садах, а дехто вирощує у себе на території. Ось таке просте дерево. Ну, не просте. Не знаю, чи зможу я повністю світову гаму рожеву передати, але, мабуть, передав.